كلمات من نور وصل إلى الإمام التابعي الحسن البصري كتاباً من خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز يطلب فيه من الإمام أن يجمع له بين أمري الدنيا والآخرة في كتاب بإيجاد فأرسل له الإمام كتاباً يقول فيه من عبد الله الحسن البصري، إلى خليفة المسلمين عمر بن عبد العبيد. عليك أن تعلم يا أمير المؤمنين، إنما الدنيا حلم. والآخرة يقظة والموت متوسط، ونحن في أضعاف أحلام. من حاسب نفسه ربح؟ ومن غافل عنها خسر ومن نظر في العواقب نجا ومن أطاع هواه ضل ومن حلم غنم ومن خاف سلم ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم ومن علم عمل فإذا ذللت فرجع وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك.